سلام البنات كديري اللي بس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله اليوم نقدم لكم البغرير طريقة ناجحة 100% وسهلة إن شاء الله نتمنى تدعموني والقناة ديالي تزيد القدام إن شاء الله عندنا جوش كيسان سميدة رقيقة عندنا كاس فورس عندنا معلقة الخميرة و عندنا خميرة عندنا يعني شويه الملحه السميده رقيقه كاس الماء هذا الفورص عندي بها الحلقه ديال الخميره غانديروا هاد الخمارة تراني في هكا الكيسان الماء الملحه نديروها الملحه عندنا ثلاثة كيسان أو نص أو نص دبا غنطحنو هد الخليط لانه يمكنك ان تتعامل مع فوقها فوقها فوقها فوقها فوقها فوقها فوقها واحد صافي <تصفيق> درنا فيه شويه سائل ملحه أو درناه دابا يطيب نتمنى تجربو هد زوينة أو ناجحة اول بنات البغرير كيفاش جا تمنى تجربو ان شاء الله اول بغرير ديانا جزوين و طريقة سهلة بس و تطوبلو المقاطر و تطوبلو ما خرج كمية كثيرة